වක්කර ළඟ ලියවැටෙන තාලයට තਿੱත් බතව උඩ බැලක් නැතුව වැල්සවෙන්නට ඉස්සල හසේ වාලා කුලින් ලේතු දෙය කෙතුව කිව්වට පස් නැත nil nil පා ཆ ཅས� ཨམ� གས ཆང ཇ མ ཉམ ཚོ ས�ར ཏ ཫར མཤ ད ཏ �ག ཇ ཆ මල වට බමරින් දුනතන් මල වට බවින් දුනක වැැහි බැහැලා ගඟ පිරෙන් මෙැහි බැහලා ගග පිරි ගග උතුරා හිත පිරෙන්න්න ගග තුරා හිත පිරි ගලමතු පිට හල පිටෙන් මන වට බමවිින්දුුනැකන්නු බැහි බෑලා ගග පිරෙන්ම සඳ උතුරා හිත පිරෙන් kala helen wahi watur wage kuma kinaveyan kaluhinaveyan vela mage hitak kinavakin tava kinaveyan kaluhinaveyan kala helen wahi watura mage kuma kinaveyan kaluhinaveyan vela maghe ittinavakin tav hinave an kalu hinave ran hinave